Рятувальники зведеного загону Хмельниччини повернулися із Херсону. Після деокупації вони одними із перших вирушили на допомогу. А в чому вона полягала? Розпитаємо у заступника начальника головного управління ДСНС у Хмельницькій області Андрія Козака. Він очолив загін рятувальників. Вітаю. Доброго вечора. Скажіть, чи мали коли перевести подих після відрядження? Ну так, звичайно, задач... Окрім відрядження, є і багато сьогоденних, але відпочивати будемо пізніше, коли наступить наша перемога, коли відвоюємо всі деокуповані території, наведемо там лад, тоді буде місце для і час для відпочинку. Побачила по фотографіях, що ви привезли і кавуна Херсонського. Скажіть, вже не сезон, де взяли його? Ну, знаєте, хотілося людям, які знаходяться на Хмельниччині і так само боронять наш край від біди, тому що прилітає і на Хмельниччину, і на Франківщину, і в інших регіонах нашої країни. Тому ми хотіли саме цим символізувати деокупацію херсонської землі. І як один із символів цієї Херсонщини – це, звичайно, кавун. Ну, просто без кавуна було якось негарно скажімо так, приїхати. Тому знайшли, знайшли місцевих фермерів, які зголосилися це зробити. Є ще є запаси, їх не було коли дівати, але не сам смак кавуна важливий, важ, як його наявності якось так. Це так. символічно. Глибший зміст у кавуна з'явився тепер. Так. так. Скажіть, які от першочергові були завдання, доведені для ваш, вашого загону от для виконання на деокупованих територіях? Ми виїхали пізно вночі з 12 на 13 листопада і вже в другі дня ми вже були на кордоні деокупованої території. Ми заходили туди з силового блоку, безпекового блоку, одним із перших. Тобто всі дороги були встелені спаленою расистською технікою, яку вони залишали при відступі. Іноді вона палала завдяки нашим підрозділам, Збройних сил України. Іноді расисти самі її палили, того, щоб вона не дісталася нашим. Вся дорога була встелена цим, розбиті мости. Розбиті дороги, об'їзди селами, полями, лісами. І одне із перших завдань, яке нам довелося терміново зробити для того, щоб люди могли повертатися до своїх рідних домівок, безперешкодно це а – розчищення цих доріг від техніки, б – це розмінування основних шляхів. Але знаєте, що вразило більш за все, коли заїжджали в Херсон, це було вже пізно вечором, Таке враження, що буквально сьогодні тут ще були е, расисти. Тому що вся соціальна реклама, наружна, була заклеєна е, такими гаслами, від яких іноді трошки, знаєте, підташно. Тобто наша українська реклама була заклеєна, так, бігборди бікборди угу. були е, про референдуми, про те, яка Росія в лапках хороша, які херсонці будуть щасливі. Під час, Ну, чесно кажучи, я ж кажу, навертався такий блювотний рефлекс на це все, і більше того, сумніви в тому, що населення може бути полярно розмірковувати, воно сразу відпало, тому що всі наші колони люди зустрічали з жовто прапорами, люди вплоть до того, що навіть іноді переграждали нам дорогу для того, щоб подякувати за те, що підрозділи безпеково, сектору, заходять в місто і вони розуміють, що вони не просто так заходять, вони будуть наводити тут лад, вони будуть приводити до нормального життя, вони будуть давати людям шанс на нормальне життя, тому що спочатку відступу расистів вони перебили всю інфраструктуру, яка була тільки в області. Це і світло, і вода, це всього нічого не було в Херсонці. І вони з дуже великою надією покладалися саме на те, що нас першими побачили, звичайно, після Збройних сил України. І це таки, знаєте, нам був дуже великий кредит довіри. А чи вистачало вам сил і засобів для того, щоб цей кредит довіри ну, таки виправдати? Ви знаєте, ми не вперше виїжджаємо на такі заходи по відновленню тин чи інших об'єктів інфраструктури, міст, але вперше довелося їхати на об'єкти, на населені пункти, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Тому. Підготовка, ми, ми брали все, що нам може згодитися, або може навіть не згодиться, але краще в нас буде. Ми були забезпечені всім необхідним для проведення тих робіт, які ми мали проводити. Це і розбирання завалів, і демонтаж нависаючих конструкцій на розбитих будівлях, і кранове обладнання, екскаваторне обладнання. І саме основне це сучасні забезпечені всім необхідним. Спеціальні орієнтувальні автомобілі різного класу, легкого, важкого типу. Ну і, звичайно, хлопці, які вже мають досвід проведення таких робіт. І саме головне, що ми не могли ні на кого розраховувати, ми розраховували тільки на себе. Тому ми взяли з собою і харчі, і воду, і теплі речі. Тобто ми знали, що ми їдемо в місто, в якому немає взагалі ніяких комунікацій. Тому я вам скажу, що ми коли звідом ви виходили, ми тим хлопцям, які... Там залишалися, які нас міняли, ми ще позалишали те, що в нас було, тому що воно їм згодиться, ну, що ми будемо ввести назад. Ми ну, дуже велика підтримка була з боку інших областей. Ми щоденно бачили, як на майдан у центрі Херсона привозили фури з продуктовими наборами, з теплими речами, дуже багато людей, які, яким це все безкоштовно тому Гуманітарна підтримка вона відчувалася зі всієї держави, в тому числі і наша Хмельницька військова адміністрація також долучилася до цього, були свідками людей, які бачать великі машини з українськими номерами і з українськими прапорами кожен день вони ж навіть до цього в кінці звикли, що кожен день є машина, яка буде давати гуманітарну допомогу, тому що гуманітарна криза була дійсно на той час дуже серйозна. Скажіть, чи через обстріли доводилося якось коригувати свою роботу чи змінювати якісь плани? Ви знаєте, дійсно, перший раз за 20 майже семирічну кар'єру мені доводилось працювати саме під час обстрілів. Ну, ви знаєте, Херсон це. Навіть не прифронтова територія, це саме лінія фронту, тому що Херсон знаходиться на березі річки Дніпро, за яким вже стоять позиції расистів. Це і селище Гола Пристань, це і Олешки, там знаходиться вже наш ворог. Пряма видимість до місць проведення тих чи інших робіт в місті Херсон – це 2-2,5-1,5, в залежності від того, як Дніпро тече. Тому загроза була завжди. Скажу вам відверто, дуже було страшно не так за себе, як за особовий склад. Ви знаєте, я взяв на себе відповідальність, мені доручило керівництво головного управління ДСНС очолити цей загін. 24 чоловіка – це живі люди, в яких є батьки, у яких є діти, в яких є дружини. Тобто заходи безпеки безпрецедентні. 17 діб люди не знімали бронезахист взагалі. Тобто це тільки тоді, коли лягали спати по-простому, коли йшли в баню медсе, коли приймали їжу, все остальний час, коли вони були на будь-яких роботах, навіть якщо це було і чергування, не завжди були тільки в бронезахисті. Ну, це, повірте мені, від 18 до 25 кілограм лишньої скажімо так, ваги, але вона якраз не лишня в цей час. Тому що десь на 5-6 день активізувалися ворожі обстріли, саме по місту Херсон, і ми вже чули прильоти, ми вже знали, що не треба чекати команди, треба просто брати адреси туди їхати і просто надавати людям допомогу. Тому що люди спочатку дуже були раді тому, що місто звільнене, нарешті вертається туди життя. Але коли підступний ворог почав обстрілювати, і обстрілювати не військові об'єкти, не позиції, а просто житлові будинки, дитячі садочки, школи, ми виїхали наступний день у Херсонська обласна клінічна лікарня. Після того, як пожежні підрозділи Херсонській і Придані справлялися своїми задачами, дуже багато було... Прямо Телефонна зв'язка дуже проблемна, тому треба було спілкуватися живий з людьми. Там треба, якщо квартиру так, розбомбили і там залишилася літня людина, родичі ну, фізично не мають як її винести, як її вивезти надавали свій транспорт, хлопці все виносили. Елементи конструкції, які могли впасти і придавити, когось, так само знімали. Ну і не без того це війна. Багато людей було і під конструкціями, які падали, вже ну, мертві по-простому. Теж хлопцям довелося з цим стикатися. Так, да, вони бачили смерть. Вони бачили смерть на дорожньо-транспортних пригодах, на пожежах, але смерть від ірашійських обстрілів, це, звичайно, психологічно для них було дуже важко. Але хлопці молодці, вони швидко дуже втянулися і для них було головне виконати задачу, а психологічні е, проблеми ми потім вирішували під час бесід, під час роботи з психологами, ну це дуже великий бойовий досвід для хлопців, ну я дійсно пишаюся ними, вони всі молодці. Сподіваємося, що всі з особового складу повернулися живими і здоровими разом із вами. Так, звичайно, дякувати Богу, е, дякувати е, тим порадам, тим вимогам, які ставив я і керівництво ДСНС щодо безпеки особового складу, всі, всі, слава Богу, живі, здорові, всі е, не хотіли їхати звідти. тому що вони розуміли, що ще не зробили на цю роботу те, що на них е, покладається, але е, приїхали інші підрозділи, які будуть це продовжувати, тому що наші хлопці, вони вважали себе дуже потрібними саме тут і саме зараз е, херсонцям, тому що ви знаєте, коли ви робиш свою роботу і робиш її якісно, і коли людина просто від щирого серця підходить до тебе і дякує, пропонує банку компота, там, буханку хліба, яку сам, сама десь, десь взяла, але нема де взяти. Хлопці, може щось поїсти, може ви голодні, може вам якісь теплі речі. Ми, звичайно, сказали, що нас все є, не треба. Але просто сам факт того, що люди з вдячністю відносили до нашої роботи, ну, це непереборні такі відчуття які треба просто пережити на собі. Коли ви туди їхали, ви планували взагалі залучати місцеве населення? Ну, ви знаєте, розраховувати треба перш за все за себе. Угу. І на людей, які або а потерпали від окупації 8 місяців, або б, які тільки що вернулись до своїх домівок, де немає ні світла, ні води, ні зв'язку. Їм перш за все треба побут свій налагодити. Але люди сходилися зі всього мікрорайону для того, щоб допомогти. Іноді навіть приходилось їх відганяти, тому що була реальна загроза обвалення конструкцій. Коли вже заїжджала важка техніка, також люди трошки мішали, але разом з тим сам факт того, що люди хочуть допомогти і треба перекрити трубу, газовщиків немає, зв'язку немає, приносить якийсь газовий ключ, я колись теж там працював на трубах, давайте я це зроблю. кажу, ну давайте, якщо акуратно то робіть. Фонарик на лобі вдів якусь робу і каже, кажіть, що робити, я буду робити все, що Я був 20 років тому пожежником, я буду робити все, що скажете. Давайте я привезу е, на прицепі бочку води, давайте я, в мене є два вогнасника, я теж привезу. Тобто люди е, долучалися хто як міг на волонтерських засадах. Це, ну, дорога вартує. Скажіть, за цих 17 діб, що для вас, для особового складу було найскладнішим? І фізично, і от, емоційно. Е, ви знаєте, у нас було два види таких робіт. Це планова робота, це розбирання саме, Завалів будинків, де була аварійність, тобто, щоб не нашкодила ця аварійність перехожим, щоб там не впала десь плита, там на якусь машину чи щось. А були виклики, такі, які були під час внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів. Ви знаєте, люди, напевне, коли їхали на виклик, вони не знали, що там буде. Був один виклик, коли. Був дуже серйозний обстріл вечором 22-го, по-моєму, числа. В місті виникло біля п'яти осередків пожеж. Це просто, не просто пожежі, як ми звикли, там горить одна квартира чи там горить сарай, горить будинок, а пожежі внаслідок обстрілів це ну, можна сказати, що горить від другого по восьмий поверх одночасно. І е, техніка була розсереджена по мірі надходження повідомлень від людей про ті чи інші пожежі. Ми їхали на розбирання завалів, але бачимо, що біля одного будинку ну дуже серйозна пожежа. Ми приїхали з аварійно-рятувальними автомобілями, але там пожежа, у нас пожежних автомобілів в собою не було. Служби взаємодії, вони є, але зв'язку немає взагалі телефону. Ми привикли дуже зараз, дуже зручно мати телефон і завжди дозвониться. Але в умовах відсутності світла, звичайно, цих благ там немає і, і йшло таке, знаєте, нарощування сил засобів на пожежі. Як ми привикли? Ага, якщо є пожежа в квартирі, треба перекрити газ, щоб він не вибухнув. Але там виходить так, що газ вже перекривати не треба, тому що він вже горить. Він вже горить в квартирі, є загроза вибуху. А в цей час треба достукатись до кожної людини, до зв'язку, що немає, щоб всім там мешканці подзвонили, щоб їх всіх вивезти з будинку. А це, знову ж таки, бронезахист, каска, бойовка, чоботи, 9-й, 10-й поверх, тобто і в задимленому приміщенні, і в задимлених сходах. Це знаєте, у людей просипався такий інстинкт збереження людського життя, і вони просто хотіли… Не власного, а чужого. Так, вони хотіли по максимуму допомогти. А хлопці, знаєте, пожежники і рятувальники, і була збірна. І якраз я от той побачив момент, коли вони навіть ставили під дуже серйозний ризик своє життя. Тому що, якщо вони підуть на восьмий поверх за людьми, а горить шостий, сьомий, дим піднімається наверх, вони може звідти просто не повернутися. Тому приходилось, знаєте, контролювати цей весь процес, тому що ну, хлопці реально йшли в бій і не думали про наслідки. Але я за них і несу персональну відповідальність, тому заходу безпеки – це найперше. Але завдячуючи тому, що вчасно були нарощені сили, засоби, ми вивели з двох під'їздів всіх людей. І саме ну, неприємне для нас було те, що надійшло повідомлення про загрозу саме повторного обстрілу саме цієї будівлі, саме цієї вулиці. Тому що наш ворог, він настільки підступний, що він спеціально робить так, щоб спочатку зробити прецедент, щоб їхали всі служби, а потім ще раз туди вдарити. І цей досвід ми вже знаємо по інших областях, коли хлопці пожежні, інші служби, які працюють саме там, попадають під повторний обстріл. Саме важче було людей зняти з позицій, тому що вони вже набрали обертів, вони хочуть допомагати, вони хочуть рятувати, а тут від мене, або ще від когось поступає команда, терміново покинути позиції і всі в укриття. Тому, ну і звичайно, ми ж розуміємо, телефонів нема, радіозв'язок, радіостанції є, ну і такий, знаєте, громкий командирський голос, іноді навіть мат. По-простому, для того, щоб вберегти життя хлопців. Потім, звичайно, відбій був, ми добили ту пожежу, дотушили, слава Богу, постраждавших. Постраждавші є, але загинувших не було. А потім, вже, коли зранку приїхали на розвідку, ми побачили, що саме в цьому дворі ще дуже багато, прямо в асфальті, залишків реактивних систем залпового вогню, по яких ми просто ну, в темноті не бачили по-простому. потім вже піротехніки їх почали витягувати. А про що говорили, коли повертались? Ну, по-перше, е коли вже з'явився такий знаєте, сталий зв'язок, ну, хлопці не могли наговорити своїми рідними. Так, да, іноді ми брали з собою спеціальні системи для забезпечення сталого зв'язку. Вечором і зранку вони завжди на зв'язку були своїми рідними. Але, ви знаєте, кожна рідна людина вона чекає не дзвінку з Херсону, що в мене все добре, а вона чекає дзвінку, що я вже в дорозі, я буду вдома скоро в такому плані. Ну, звичайно, я вважаю, що хлопці просто тішили своїх, бавили своїх рідних тим, що вони вже не на фронті, що вони вже їдуть додому, що вони везуть їм кавуни, що вони везуть їм гарні новини, ну і з честью виконую. Я їх користуючись нагодою, якщо нас дивляться рідні батьки, подякувати за... Те, що виховували ну, справжніх професіоналів, людей з великої літери, які не осоромили ні Хмельниччину, ні рятувальну службу в цілому. Дуже вам всім дякую за ваших синів. Андрій, дякуємо вам за розмову, а передовсім за вашу службу. Завжди готові допомогти людям, служим українському народу.